rupetăcerea ipluseaz după acuzațiile Andrei Cosma, Ipș Buzu ar fi certificat scrisul unui martor inexistent. După ce deputatul PSD Andrea Cosma a făcut o interpelare la ministrul de Interne, acuzând că testele poligraf comandate de unitatea de elita ar fi false, ele fiind contrafcute de cei de la Ipșbuzu, Fostul deputat Sebastian Ghic plusează. Ghic a povestit, într-o intervenție la România TV, ce un expert de la Ipsbuzu ar fi fost cel care a certificat scrisul unui denunctor inexistent. Mai exact, al lui Serghei Petru Subliniere, cel despre care s-a spus ce ar fi de fapt Vlad Cosma sub acoperire. Certificarea faptului ce scrisurile a lui Serghei Petru Subliniere e real sau nu e făcut tot la buzul? La buzul tot, certific tot ce nu există. A aprut un expert care analizează scrisuri la buzu subliniere. I-a zis ce e scrisul lui Serghei Petru subliniere, un om care nu există, a povestit Sebastian Ghic. Potrivit informațiilor publicate de România TV, Andreea Cosma susține ce procurorii apelau adesea la test la ipș Buzu, care ar avea aparaturi vechea mai un subliniere ori de mesluit, în timp ce în sediul de la Prahova ar exista aparaturi modernă. Din informațiile pe care le decina rezultat ce echipamentul de la Ipeș Prahova este unul performant, de ultim generație, în timp ce echipamentul de la Ipeș este unul vechi, neperformant, sublinieră îi permite falsificarea testului, scrie Andreea Cosma în interpelare.